Nikde lepší na Švédce, jak vládej nebesce. Nikde lepší na Švédce, ara som že 4 bratky do večaara som že ušilovoval a žeičko ženo ke prepíla a žeičko ženo ke prepíla 4ry do večara som že zabavila. 4ry do večaa ničko żeno podmy do kurcze to do... Sú iba